مرحبا عشانكم أصدقائي شهابكم وصفتي لهذا اليوم هي طرش العراقي الأحمر مع الجزر يعني حطيت ويا جزر هذا شكل النهائي ش... إن شاء الله يعجبكم الفيديو وينال رضاكم لا تنسونا بلايك و وفعل الجرس ليصلكم كل شيء جديد من عندي ورابط إنستغرام موجود بالصندوق الوصف أه ده حبيته تتابعوني هناك وراح أشوفكم الطريقة الأمل ومقادير ايشونش تسوي يعني ايش قد احط ماي وملح تعالوا وياي اشوفكم الطريقه بالتفصيل هنا نحتاج شلغم جبت كميه يعني محدده يعني تقريبا كيلوين أه وهنانه شلون در انا بعدني اصلا ما غسلت ولا كل شيء سويته مجرد اشيكم شكلهن أه تقريبا نص كيلو قابل كيلوين أه فهذا شو أسوي؟ أنا غسلته قطعته بهذا الشكل شرايح بهذا الشكل بالضبط أصدقائي وهذا هم غسلته وقطعته بهذا الشكل مثل ما دشوفوه قدامكم وجزر هذا أنجي هم قطعته بهذا الشكل هو يجي أذنا جاهز بقوا وهيجي في شكله فهاي الكمية كلها حسويها قدامكم. مرات يجي حجم من صغار فما تقصوها مجرد شق جانبي ماو تقصوها الى المنتصف وتكملوها هاي كل المقادير تعالوا يا اشيكم طريقه العمل اصدقائي بايدنا طريقه العمل نجيب سطلات او شيشه قزاز مثل هذه تغسلوها كل زين تماما باهي عندي شيشه ما هلا فارغ غسلتها ونشفتها معقم معقمة تماما يعني وراح اسوي ترشيه احط كميه من الشلغم مشيشه وبعدين شويه جزر كميه ايضا مناسبه وبعدين احطها من شويه شلغم هسي راح احط شوية بعد اكمل الشيش كلهن بهذا الشكل اكملهن وأرد احط شوية شوندر ايضا بعدين كلهن كملتن بهذا الشكل وطبعا اكملها الى ان أترسه بالتناوب جزار شوندر شلغم او شلغم المهم تحطون شوية شوية شوية الى ان تنترس الشيشة او السطلة حسب ما عندكم وطبعا نحتاج ملح خشن ملح ما احنا نسميه سي سالت اه ملح البحر المهم هاي كملتهن ترى ستين شيشتين وصطله وهاي شيشات صغيرونه راح اسوي المي مالت الخلطه كاسة نسوي بها الخلطة مال مي نجيب آه بطلين بطل مي كامل مثل هذا يعني بطلين لتر كامل نحط بطلين يعني كل واحد هذا مية من فنحط بطلين حتى يصير لتر وما عندكم مي معقم تكدرون تقيسون انتو كلاصين كبار تحطون يعني كلاصين مي معقم او مي مغلي بارد طبعا هو بس يكون معقم مي بارد اصدقائي هنا عندنا وايت فينجر يعني الخل الابيض راح احط كلاص كامل لكل لتر مي كلاص كامل سود او ملح البحر او الملح الخشن بدون يود نستخدمه للطرشي ناخذ من خاشوقتين او اقل حسب رغبتكم خشوكتين مليانات نخلط كل زين الى ان يذوب الملح اسقون الماء فوق هذا الطرشي نترسه تماما لان يغطي اخر قطعه موجوده فوق نغطيها تماما وتقدرون هنا تغطوه بشرايح من الليمون اذا شفتوها طافت سديت الغطاء أني ما حطيت شرايح ليمون تقدرون أنت تحطون اصدقائي سديت الغطاء كل زين تاكدون من اغلاقه تماما نحطوه مكان بحراره الغرفه لمده 10 ايام وهنا أنا كملت البقية هم راح أحطهن نفس الخلطة أسوينهن مال وملح وحل وهم أحطهن. إيه نحطها هاي كي معون حتى شنو يصير مثل تقول ينزل يغطي كل الشوندر بهذا الشكل نحط المعون وبعدين نغطيها نحط الغطاء عليها ونحطها يكون هن جماعة ثلاثة جين دني أو أربعة يعني مو حار ولا بارد لمدة 10 أيام ويكون جاهز للأكل أنا سأحطه وراح أشوفكم شكل النهائي بعد 10 أيام. تخلوه أو أسبوعين وهذا شكل النهائي بعد أسبوعين صار تماماً راح أرفع الماءون وشوكم يا باقو شو صار خبل ترفعون الماءون على كيفكم وشيلوه بعد ما تحتاجوه بس ما أقولكم عليه خبل صار تماماً راح اصبه بالكاسة قدامكم هذا أصدقائي شكل نهائي. أحط منه بالكاسة صنزيقائي. لازم الكاسة تكون نظيفة طلعوا بالكاسة بعد درجه بالسطلة لأن يؤثر على باقى الدرش. يحتفظ به بالثلاجة هذا صبوه بالطاسة بس هذا عفوه مكان عجيب بالغرفة مو لب الثلاجة. بس ما أقولكم أي شكل يخبل يخبل أصدقائي طبيت بالطاسة بهذا الشكل النهائي إله. وسامكم العافية، عجبكم الفيديو سوولي لايك أصدقائي واشتراك اشتراك، وتحياتي لكم مع ألف ألف ألف سلامة، باي باي